I denne filmen ska vi se på diagrammer i Excel. Og det første jeg skal vise dig det er noe som heter betinget formatering. Vi har ett data set her, som er valgresultatet fra kommune- og fylkestingsvalget i 2015, som vi ska bruke som ett eksempel i denne oppgaven, som er delt in i politiske partier og valgresultater. Det første jeg gjør, det er at jeg merker valgresultaten for alle partiene. Jeg velger også å ta med det totala merkte det så går jeg på skillekortet hjem, og så går jeg på der det står betinget formatering, så trykker jeg på pil nedover der, og så går jeg på stolpediagrammer, og så velger jeg meg en eller annen farge. De forskjellige valget her er bare forskjellige farger. Hvis jeg trykker der, så kan jeg ta på en måte stilling til et datamateriale. Tallene blir visualisert her og nå. Det vanlige måten å visualisere tallet i Excel på er jo med forskjellige typer diagrammer, og vi skal gå gjennom fire typer diagrammer her nå. Först så markerar jag datamaterialet. Jag markerar också tittern på toppen, så att den titeln automatiskt kommer in i diagrammet. Så går jag på skillkortet sätt in och så går jag in og så väljer jag först något som heter stolpdiagrammer, så trycker jag på pilen nedover här och så väljer jag en 2D stolpe här. Så trycker jag på den. Och da har jag fått ett diagram som jag har inni her som jag kan flytta runt. Merk deg at vi jeg drar denne sammen eller utover så kan den få litt forskjellig funksjonalitet, og hvis den får for dårlig plass så får du ikke i dette tilfellet for eksempel da synlig alle partiene. Jeg drar denne her litt grann mindre, og da har vi fått et stolpediagram av dette valget. Merker samme dataer en gang til og gå på skillekort sett in. og denne gangen så skal vi prøve et som heter for linjediagram. Og da går jeg in og välger detta här som ett linjediagram. Flyttar jag den lite random. Oops, där tryckte jag fel. Vad anger jag? Må ta tryck helt ytterkanten här och så kan jag flytte runt på detta linjediagrammet. Det Näste vi ska titta på det är något som heter ett et sektordiagram. Och da markerar jag igen valgetresultatet. Jag tar ikke med 100 den gangen. gången. och så velger jeg å ta «Sett in og så velger jeg for stolpediagram. Noen velger også å kalle dette her for sektordiagram. Når jag trykker inn här, så vit at alltid når du setter in et diagram, så kan du gå här og velge forskjellige typer diagrammer. Og hvis du ikke er helt fornøyd med informasjonen på diagrammet slik sånn som du ser det, så kan du gå inn og gjøre forandringer på det. Og da går vi som regel in hvis vi har merket diagrammet, så går vi her til Legg til eh, diagrammelementer, og så går jeg på Data etiketter, og her kan jeg velge litt forskjellig. Eh, utenfor slutten for eksempel velger jeg her. Og så her får jeg da hvor mange prosent de forskjellige partiene fikk. Men jeg vil kanskje ha med litt mer informasjon, selv om man står nederst her. Det kan du også få til. Da går jeg på volge här och så går jag på dataetiketter igen och så går jag på flera alternativ for dataetiketter. Det som sker då, da, da får vi upp här borte til höger så kan jag till exempel välja att ta med kategori namn och jag kan välja med procent hvis jag skulle önske det. Så här inne väljer jag då flera av de datorna som ska läggas på i diagrammet. Till slutt så ska jag visa dig en som du kanske inte har sett för som heter trekartdiagram. Går igjen inn og merker tallmaterialet. Går inn på skillekort sett inn, og så finnes stem her som heter hierarkidiagram, velger han det i Excel. Så går jeg inn, og så tar jeg trekartdiagram, så trykker jeg på den, og da får vi en annen fremstilling av dette her. Og hvis jeg drar den mindre, så vil du fremdeles se at den gjør om sånn at procentvis, så skal dette vises hvor stort det er. Noen av dere reagerer kanskje nå på at for eksempel Arbeiderpartiet er med blå farge og Høyre med grønn. Så hvis dette har noe eh, misjon og forteller noe i farger så kan man enkelt gjøre om fargene i et diagram og det gjelder for alle de diagrammene jeg viste i dag. Det er hvis du klikker to ganger på en diagramdel, om det er en kake, kakediagramme, hva som helst, og så høyre klikker man, og så velger man Fyll. Og her vil jeg for eksempel at Arbeiderpartiet skal være rødt, og så gjør jeg tilsvarende for høyre, høyre klikker der, velger Fyll, og så velger jeg for eksempel at høyre skal være blått. Og på den måten så har jeg fått inn og vist litt forskjellige typer diagrammer, og jeg kan dra i det slik at de vil den løsningen som passer for deg. Husk alltid at det kan være lurt å dra den enda litt større hvis du vil ha inn mer data. Er du student hos mig på Høgskolen i Østfold, så vil du gjerne nå vite hvem du syns passer best og en begrunnelse for hvorfor du syns dette diagramme passer best til å demonstrere denne typen informasjon. Så er du student hos meg så vil jeg at du går in på Set in og tar en textbox og så skriver du in i denne teksboxen en beryse for vilken. Vilket diagram du sins passe bestst i denne somenhänger